Psi koji najduži žive su uvijek mali psi. Što misliš, jeti na ili zabuda? Želiš vidjeti je li tvoj pas dugovječan ili te interesiraju najdugovječnije pasmine? Poznato je da u prosjeku psi žive oko 10 do 13 godina, mački žive oko 15 godina kao kućni ljubimci, papik je žive oko 20 do 30 godina, a neke vrste i preko 60. Prije nego krenemo s listom, zamolio bih te da podijeliš ovaj video na svojim Facebook profilu pomoći tipkice Podijeli ispod videa kako bi i tvoji prijatelji i prijateljice vidjeli posjeduju li oni dugovječnog psa i koliko će im kućni ljubimac živjeti. Sada slijedi lista Top 10 pasmina pasa koje žive najduže. Na desetom mjestu liste nalazi se Sibirski Husky. Sibirski Husky poznati su kao predivni, zaigrani, brzi i okretni psi srednje veličine. Huskys su prijateljski prema svima, miroljubivi, energični i atletski. Također radi se o zdravu i dugovječnoj pasmini pasa. Sibirski husky psi žive 12 do 15 godina. Ovaj pas nema nikakvih karakterističnih bolesti. Ipak dobro je pripaziti na bolesti oka i displaziju kukova. Ako ste izuzetno odgovorni uzgajivač bilo bi dobro nakon 12 mjeseci starosti psa odvodite svake godine Huskija na oftamološki pregled. Na devetom mjestu liste nalazi se Bigal. Mali i neodoljivi Bigal pas, jedan je od najpopularnijih pasmina pasa koje spadaju u gonjiće. Ipak većinom su danas energični i izuzetno zaigrani obiteljski psi. Ovi psi su prijateljski nastrojeni, zaigrani, znatiželjni i odlučni. Beagle psi žive također kao i Husky 12-15 godina. Pitaš li se zašto se nalazi na ljecici ispred Huskija? Zanimljivo je da je najstariji Bigo Bać imao nevjerojatnih 27 godina. Odgovorni uzgajivači testirat će svoje psiće na stanja kao što su displazija, kukola, epilepsija i poremeća i oka. Na osmom mjestu liste nalazi se australski govedarski pas. Kao što i samo ime kaže, australski godarski pas koristio se i danas i koristi za čuvanje stada. Izuzetno su pametni i energični te omavljaju svoj posao predano. Ovi psi su zaštnički nastrojeni, energični, poslušni, oprezni, hrabri i odani. Australski goledarski psi žive 13 do 15 godina, ali kao što vrlo vjerojatno predpostavljate nalazi se ispred prethodnih pasmina zbog zanimljivosti i u pravu ste. Koje zanimljivosti? Ako ste gledali moje video top 10 nevjerojatnih zanimljivosti u psima, tada ste vidjeli da ste u svojeg knjizi rekorda kao najstariji pas na svijetu navodi i pasmine Australski goledarski pas. Ona je živjela od 1910. do 1939. godine odnosno 29 godina i 5 mjeseci. Je li ona stvarno najstariji pas na svijetu? Vlasnik psa Maggie, pasmine australski čuvar stada tvrdi da je njegov pazlo živio 30 godina starosti, ali je izgubio papire i ne može ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Na sedmom mjestu liste nalazi se Šicu. Vrlo popularni i poznati mali psić Šicu je ljubazan i dobar dugovječni kućni ljubimac mnogih obitelji diljem svijeta. Ovi psi su ljubazni, pametni, živahni, odani, neovisni i oprezni. Šicu psi žive 10 do 16 godina. Uz to radi se o psima koji nemaju nikakvih karakterističnih bolesti. Ipak preporučuje se vlasnicima da zbog njihove predivne i velike dlake ne izlažu psa velikim vrućinama. Zato i nema potrebe jer Šicu psići obožavaju kućni život. Na šestom mjestu liste nalazi se pomeranac. Pomeranci su predivni i preslatki mali psi koji spadaju u patuljastu pod kategoriju pasmine pasa Njemački Špic. Ovi psi su prijateljski nastrojeni, druželjubivi, inteligentni, razigrani, otvoreni i aktivni. Pomeranci psi žive 12 do 16 godina i u svojem za pse dugovječnom životu pobrinit će se da ti nikada nije dosadno. Kako? Vrlo su zabavni i njihovi vlasnici i vlasnice diljem svijeta ih naprosto obožavaju. Jer kako su mnogi od vas čuli za Blue Psa koji je također pomeranac, jedan od najpoznatijih psa na svijetu. Gledaju li tvoji prijatelji već video s tobom? Ako ne, nadam se da ćeš ga ipak podijeliti s njima jer najbolje tek slijedi, ali ako ti se video sviđao pozivam te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj životinja. Na petom mjestu liste nalazi se Jazavčar. Odličan mali lovac i izuzetno slatki, dugovječni, kućni ljubimac je i Jazavčar pas. Posredni su po izgledu ali i karakteru. Ovi psi su tvrdoglavi, pametni, predani, živahni, razigrani i hrabri. Jazavčar psi žive 12 do 16 godina, ali postoji jedna zanimljivost zbog koje sam im dao prednost u odnosu na pomerance. Koja. Zanimljivo je da je najstari jazavčar imenom Chanel doživio nevjerojatnih 21 godinu. Također psići jazavčar pasmine su izuzetno zdravi, ali pripastite na njihovu težinu. Zašto? Prekomjerna tižina radi veliki pritisak na njihova duga leđa i radi probleme s diskovima. Na četvrtom mjestu liste nalazi se Yorkshire Terrier. Yorkshire Terrier je jedna od najpopularnijih i po mnogim vlasicima pasa najslatke i najljepša pasmina pasa na svijetu, slažiš li se? Ovi psi su zaštlječki nastrojeni, traži pažnju, znatiželjni, energični, ljubazni, oprezni i odani. Yorkshire Terrier psi žive 13-16 godina. Ovaj mali i predljeni psić je također izuzetno zaigran. Budući da se radi o vrlo zdravim psima, oni svojim vlasticima nude puno zabave i nezaboravna sjećanja. Sada slijede Top 3 pasmine pasa koje žive najdluže, pa krenimo! Na trećem mjestu liste pasmine pasa koje žive najdluže nalazi se pasmina Jack Russell Terrier. Jack Russell Terrier je vrlo inteligentan i prije svega neodoljivo zabavan mali psić. Njihova količina energije za igru, trčanje, dohlaćanje i druge aktivnosti je jednom riječu neograničena. Ovi psi su neostrašivi, tvrdoglavi, energični, inteligentni, atletski i glasni. Jack Russell Terrier psi žive 13-16 do 16 godina te nemaju nikakvih karakterističnih bolesti. Najstariji Jack Russell Terrier je Meg koja broji čak 25 godina i slovi kao najstariji pas Britanije. Dakle radi se o predivnoj, prijateljskoj, pametnoj i prije svega zaigranoj maloj pasmini pasa. Na drugom mjestu liste pasmine pasa koje žive najduže nalazi se pasmina Čivala. Od kućnih pasa po dugovječnosti prednjači čivale, ali prije nego ti otkrijem koliko godina one žive, pogledajmo zašto su one toliko posebni kućni ljubimci. Čivava je najmanja pasmina pasa na svijetu s izuzetnom osobnošću. Ovi psi su živahni, predani, oprezni, hrabri i brzi. Čivala psi žive za pse nevjerojatnih 12 do 20 godina. Također nemaju nikakvih karakterističnih bolesti i slovi za izuzetno zdravu pasminu pasa. Naravno jedini problem mogu biti kao i kod svake pasmine pasa genetske bolesti koje se sprečavaju kupovinom psa od odgovornih uzgajivača. I rekao sam na početku da su Čivale najdugovječniji psi kao kućni ljubimci. Koji psi su onda na prvom mjestu? Psi koji žive najduže su pjevajući psi s nove gvineje. Pjevajući pas Novegvineje je posebom pas upravo po svojoj vokalizaciji i zato se zove pjevajući pas. Naravno nisu posebni samo po glasu i dugovječnosti već i po starosti te ih se smatra živim fosilima. Pjevajući psi s Novegvineje žive 15-20 do godina što ih čini najdugovječnim psima na svijetu. Izuzetno su rijetki divlji psi. Nažalost njihov broja izuzetno mali i procenjuje se da na svijetu ima još samo oko 200-300 ovih pasa. Mogu li oni postati kućni ljubimci? Mogu se pripitomiti i upravili su prijateljski prema ljudima, ali imaju izuzetno snažan lovački nagon, vole lutati i ne preporučuje ih se držati kao kućne ljubimce. Češće ih se može vidjeti u zološkim vrtovima diljem svijeta. Na početku videa sam ti pitao što misliš, jesu li psi koji žive najduže uvijek mali psi? Pa sada ti dugujem odgovor. Lista top 10 pasmina pasa koje žive najduže otkriva da se prvenstveno radi o malim ili ređe srednjim pasminama pasa. Tako je možemo reći da je istina da manji psi žive duže od velikih. Ako te interesira prosječni životni vijek pasmine koje ti posjedeš, znaš da još neke pasmine koje sam propustio u videu imaš sugestije ili dodatne informacije svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svojim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najljubovitijih, najljepših, najmanjih pasima na pas na svijetu i još mnogo više. Sačuvimo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!